السلام علیکم ویلکم ٹو محمد ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آپ لوگ اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ ہم بھی چینل سٹارٹ کر لیں اس پہ کام کریں اور کمانا سٹارٹ ہو لیکن آپ کام سٹارٹ نہیں کر پاتے ایک بات کی وجہ سے جو کہ آپ کے مائنڈ کو بند کر دیتی ہے کہ یار چینل سٹارٹ کروں تو کس بارے میں ٹاپک کیا ہو سٹارٹ کروں کہ جلد کامیابی بھی ہو اور ویوز بھی اس پہ اچھے آتے ہوں اور ارننگ یا ریونیو اچھی آئے تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ایسے کون سے ٹاپکس ہیں جس پہ آپ اپنا چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں اور وہ یقیناً گرو بھی ہوگا انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن بھی دبا دیں تو آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور آپ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے آج کے ٹاپکس میں سب سے پہلے ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہوگا ٹاپ ٹین یا ٹاپ فائیو یعنی آپ چینل بلا سکتے ہیں ٹاپ ٹین بالی ووڈ موویز یا ٹاپ ٹین پاکستانی ڈراماز یا ٹاپ ٹین رچس کنٹریز یا ٹاپ ٹین سیلیبریٹیز آف ہالی ووڈ ایٹسٹرا یہ ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا کانٹینٹ یہ ہوگا یعنی آپ کا ٹاپک ٹاپ ٹین ہوگا اور آپ ٹاپ ٹین ڈفرینٹ چیزوں کو ٹارگیٹ کریں گے اس طرح کے چینل کی آڈینس پاکستان تو آپ کے لیے نمبر ون آئیڈیا ہو سکتا ہے میرے حساب سے سیکنڈ ٹاپک آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے مطلب آپ ان ویڈیو میں بتا سکتے ہیں کوئی بھی چیز کیسے بنائے جائے جیسے آپ کی ویڈیوز اس بارے میں ہوگی ہاؤ ٹو کک پروٹین شیکس ہاؤ ٹو سولف روبکس کیوب آپ کو ایگزامپل کے طور پر میں یہ چینل دکھا سکتا ہوں جس کا نیم ہاؤ ٹو بیسک کے نیم سے ہے. اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں ان کے ابھی سیونٹین ملین پلس سبسکرائبر ہیں تو یہ بھی آڈینس گیننگ آئیڈیا ہو سکتا ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے لسٹ میں جو نیم ہے وہ ہے ڈی آئی وائی یعنی ڈو ایٹ یور سیلف آپ اس ٹاپک پہ بھی چینل کریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ گھر پہ پرانے ٹائر سے پوٹ بنانا سکھا سکتے ہیں ٹوٹی ہوئی کسی چیز سے موبائل چارجنگ پلیس کے لیے ہینگنگ کی کوئی آئٹم بنا سکتے ہیں یہ ٹاپک پاکستان میں بہت سرچ ہوتا ہے لوگ اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی آڈینس گیننگ ٹاپک ہے تو فورتھ نمبر پہ ہماری لسٹ میں جو ٹاپک ہے وہ ہے وٹ ایف یعنی کیا ہو اگر کیا ہو اگر ہم ایک منتھ تک پیزا کو کوک کرتے رہیں کیا ہو اگر ہم اپنا ہاتھ چوبیس گھنٹے تک لائم کے اندر رکھیں کیا ہو اگر ہماری ارتھ پہ آکسیجن ڈبل ہو جائے اس کیٹیگری پہ آپ کو کانٹینٹ کی کمی نہیں محسوس ہوگی اور آڈینس بھی بہت آئے گی آپ اور آپ کی ریونیو بھی اچھی آئے گی ففتھ نمبر پہ جو ٹاپک ہے ہماری لسٹ پہ وہ ہے اسپورٹس میچز ریویوز یعنی اس میں آپ اسپیسیفک کرکٹ فٹ بال یا ٹیبل ٹینس ایٹسٹرا لیں تو آپ کے لیے پرفیکٹ ہوگا تو اگر آپ اسپورٹس میں کسی بھی اسپورٹس پہ ایڈکٹ ہو بہت جنون والا شوق ہو تو آپ میچز دیکھ دیکھیں اس کے اوپر ریویو کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دو اس سے آپ کا شوق آپ کا پیشن بن جائے گا ایک وقت میں دونوں چیزیں پوری ہوں گی اس کا بھی آپ کو میں اگزامپل دے دوں تو سی بی اے ارسلان نصیر ایک چینل ہے جو ایسی ریویوز اور اس پہ کامیڈی ٹائپ ریویوز کرتا ہے جس کے 1.43 ملین سبسکرائبر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی آڈینس گین کرنے والا ٹاپک ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے نمبر پہ آپ موویز ریویو بھی کر سکتے ہیں سمپل جیسے کرکٹ یا اسپورٹس کا بتایا آپ مووی لور ہو تو آپ موویز پہ دیکھیں اور ریویوز دے سکس نمبر پہ جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہے کڈس اینیمیشن ٹاپک اس ٹاپک کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں دوستوں آج کل جن ٹاپکس پہ بہت زیادہ ویوز آتے ہیں ملینس میں تو وہ ہے کڈز اینیمیشن کا اگر آپ لوگوں کو انیمیشن کرنی آتی ہے تو آپ کے لیے بیسٹ ہے کڈز اینیمیشن اس طرح کی ویڈیوز یوٹیوب پہ بہت زیادہ سرچ کیے جاتے ہیں سیونتھ نمبر پہ جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے وہ ہے کوکنگ کا جو کہ آج کل بہت چینلز ہیں بہت کمپٹیشن اس کا بڑھا ہوا ہے بہت سے چینلس کامیاب بھی ہو رہے ہیں کوکنگ کے آپ اچھی اچھی ڈشز بناؤ اور ان کی ویڈیوز اچھی ایڈیٹنگ کے ساتھ اپلوڈ کرو آپ کو اگر میں ایگزامپل کے طور پر ایک چینل دکھاؤں جو پاکستان کے ٹاپ کوکنگ چینلز میں سے ایک ہے جس کا نام ولیج فوڈ سیکرٹس ہے اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کتنا اچھا آئیڈیا ہے کوکنگ چینل کا ایٹ نمبر پہ جو ہماری لسٹ میں ٹاپک ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہوں جیسے ٹیچرز ہوں یا کوئی ایسی فیلڈ جس کی ریلیونٹ آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں کچھ تو ٹیچنگ کا چینل بنایا جا سکتا ہے اس پہ آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں کوئی ٹیچر ہو تو وہ اس کورسز اسکول کی میتھس فزکس ایٹسٹرا سبجیکٹس کو ٹارگٹ کر کے وہ سکھائے اس طرح کوئی جس فیلڈ میں بھی ہو بس کام آگے لوگوں کو ٹرانسفر کرنا چاہے تو بیسٹ طریقہ ہے یوٹیوب کے تھرو نائنتھ نمبر کا ٹاپک ہمارے لسٹ میں وہ ہے بیوٹی چینل یہ چینل اسپیشلی لیڈیز کے لیے اگر وہ بیوٹیشنز ہیں میک اپ وغیرہ میں ایکسپرٹ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ بیوٹی کے بارے میں ویڈیوز آئیڈیاز ٹپس شیئر کریں گی تو یہ چینل بھی بیسٹ ہے ان لیڈیز کے لیے آج کل تو ہمارے مرد حضرات بھی اس فیلڈ میں ہیں جو کہ ابھی بھی موجود ہیں ان کا چینل بھی مشہور ہے کاشی بیوٹی پالر کے نیم سے جو پاکستان میں بہترین بیوٹیشن اور یوٹیوب سے بھی پیسے کما رہے ہیں ٹینتھ نمبر پہ ٹاپک ہمارا آن لائن ارننگ پر ہے اگر آپ کو آن آن لائن ارننگ کی نالج ہے یا آپ سرچنگ بہت کرتے ہو آن لائن ارننگ کے بارے میں آپ اس چینل سے لوگوں کو بتاتے ہو مختلف طریقے کہ آپ آن لائن ارننگ کیسے کرتے ہو اگر آپ کا یہ چینل چل جاتا ہے تو اس سے آپ کو بہت پیسے ملتے ہیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز پہ سی پی ایم بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور اس میں آپ کی ارننگ صرف ایڈ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے مختلف کمپنیز کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہو سپانسرشپ اور ریفرلس سے بہت ہوتی ہے جو کہ ایڈ سینس کی ارننگ سے کئی زیادہ ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے آپ کو اپنا چینل اپنی محنت سے گرو کرنا پڑے گا الیونتھ نمبر پہ ہمارے لسٹ میں جو ٹاپک ہے وہ ہے فٹنس چینل اگر آپ جم ٹرینر ہو تو آپ جم ٹریننگ کی فٹنس کی ٹپس دے سکتے ہو لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ جم ٹرینر نہیں بھی ہو تب بھی آپ چینل کریٹ کر سکتے ہو اور فٹنس ٹپس جو آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے رہے ہو یا کرتے ہو جس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو اور پہنچ رہا ہو آپ آپ اس کو اپنی چینل کے تھرو لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں ان کو گائیڈنس دے سکتے ہیں تو آپ ان کو ہیلپ ملے گی اور آپ کا چینل بھی گرو ہوتا رہے گا آج کا ہمارا ٹویلتھ ٹاپک جو ہے وہ ہے پینٹنگ اینڈ سکیچنگ اگر آپ کو شوق ہے اور آپ ایک اچھے پینٹر یا سکیچر ہو آپ پیاری پیاری ڈرائنگ سکیچز پینٹنگ کریٹ کرو اپنا شوق لوگوں کو دکھاؤ اور اپنے شوق سے ارن بھی کرو اس سے بھی بہت زیادہ ویوز آتے ہیں اور یہ بہت جلدی گرو ہونے والا ٹاپک ہے دوستو آج کا ہمارا تھرٹینتھ اور لاسٹ ٹاپک ہے فوڈ بلاگنگ کا اگر آپ لوگ فوڈ لور ہیں تو آپ فوڈ کا چینل بنا سکتے ہیں مختلف جگہ جائیں مختلف مزے مزے کے کھانے کھائیں اور ان کی ریویوز دیں جگہ بھی ایکسپلور کریں اور فوڈ بھی نیو نیو آئٹم لوگوں کو دکھائیں آج کل فوڈ ولاگنگ کا بہت ٹرینڈ ہے اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کمپٹیشن بھی ہے اور یہ بہت جلدی ریپڈلی جو ہے یہ کامیاب ہو رہے ہیں کھانے بھی کھاتے ہیں اور پیسہ بھی کما رہے ہیں تو میرے پیارے دوستو یہ کچھ ٹاپکس تھے جو کہ آپ اپنے چینل کے لیے کنسڈر کر سکتے ہو اور اپنا چینل اسٹارٹ کر سکتے ہو پر دوستو آپ چینل جس کیٹیگری کا, کا بھی بنائیں پوری محنت لگن سے کام کریں اور پیشنس رکھیں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی دوستوں اگر آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے چینل بنے اور وہ جل گرو ہو ویوز بھی آئیں اور ایڈوانس سیٹنگ کے ساتھ تو آپ میری پچھلی یوٹیوب کورس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈیٹیل سے چینل بنانے سے لے کے ایڈوانس سیٹنگ اور اس کی ایس ای او کے ساتھ ڈیٹیلز ویڈیو ہیں آپ یوٹیوب پلے لسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ویڈیوز دیکھیں ٹاپک سلیکٹ کریں اور پورے ڈیٹیلنگ کے ساتھ اپنا چینل سٹارٹ کریں میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو آگے شیئر کریں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے والدین کا اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیے گا مجھے دیجیے اجازت فی امان اللہ